Morjes, osaa ehkä tietää, että nämä on tuota showbineja seurannut kohta 20 vuotta suht aktiivisesti. Tietysti on vuosien välillä eroja, että ei nyt nykyään tule enää samalla intohimolla katsottua kuin joskus sanotaan kymmenisen vuotta sitten. Mutta tota, kuitenkin seuraan tapahtumia ja erityisesti tätä ää, maailman suurinta Promotiota VVEtä. Nyt siellä reilu viikko sitten niin tapahtuu suurin muutos, mitä on niin kun, tämä parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut. Eli ää, johtokunnan puheenjohtaja tai mikä onkaan isoin pomo. Vince McMahon ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Ja tämähän tota, on senkin vuoksi merkittävä, että Vince McMahon junior siis oli tässä niin peräti 40 vuotta eli vuodesta 82 nyt vuoteen 2022. Ja hän tota hänen niin kun, saavutuksensa sinällään niin on kiistattomat, että hän niin kun, sai luotua tällasesta niin 80-luvun alkupuolella vielä oli territoriot eli alueelliset promootiot Niin tää just New Yorkin alueella ää, vaikuttanut WWF World Wrestling Federation, niin sitten Muutti koko sen systeemin ihan eri, eri tavalla, että siitä tuli kansallinen Ja tuota ää, Sitten ajan myötä hyvinkin kansainvälinen ilmiö Ja tuota Kaikki nää niin ja Tää koko lajin niin kansainvälinen menestys niin ää, helposti sitten luetaan McMahonin ansioksi. Mutta toki hän on ihan todella kiista persoona ja tämä eroaminenkin niin, tai eläkkeelle vetäytyminen niin hän, tämä niin kuin tuskin tapahtuu hänen omasta tahdostaan. Vaan, Taustallahan on se, että hän, häntä, hän on niin osallisena tämmöisessä isommassa seksiskandaalissa tällä hetkellä, josta on tutkinta käynnissä. Ja nyt sitten olet, oletuksena on se, että nyt mitä on tullut julki, niin se on vasta alkusoittoa. Ja että sieltä. Hyvinkin voi paljastua on vielä paljon isompiakin isompiakin väärinkäytöksiä ja sitten varmastikin tämän syy, tästä syystä on sitten päättänyt että nyt on sitten pakko jäädä pois ennen kuin tästä paisuu kohuu vielä suurempiin mittasuhteisiin. mutta joo Varmasti todella, todella kaksijakoiset fiilikset tästä on, että Vince McMahonia voi kiittää monesta asiasta, mutta sitten kun katsoo sitä tracker-rekordia taaksepäin, niin onhan siellä kuljettu skandaalista toiseen, että on ollut steroidikohua, josta Käytiin oikeudenkäyntiä 90-luvulla Ja No, ei, ei ollut riittävästi näyttöä sitten Ja McMahon pääsi kävelemään Sitten on tää tuota, Läheinen suhde Donald Trumpiin muun muassa Ja sitten on myöskin se legenda, että Kun hän yhtä McMahonin paini, joista Jimmy Snuka, niin tutkittiin murhasta, että Vince McMahon olisi mennyt paksun salkun kanssa poliisiasemalle ja sen jälkeen sitten murhatutkinta haudattiin hiljaisuudessa ja sitten vasta vasta monta kymmentä vuotta myöhemmin kun tää murhasta epäilty oli sitten jo kuollut niin sitten avattiin uudestaan näköistä ja on hänen niin johtamistyylistään, niin mitä on tihkunut aina tietoa, niin aika semmoinen despotti ja mikromanageroija. Mutta tietysti nämä on aina huhuja ja kukaan meistä ei voi tietää sitten ihan tarkalle, että mitä on aina tapahtunut ja onhan hän niin kuin Saanut paljon myöskin ihan hyvää aikaan, että jos miettii, miettii näitä Hulk Hoganita ja The ja Triple H ja Undertaker ja muut, niin tota, kyllähän siinä Vinselläkin on omaa käden jälkeensä ollut siinä Mukana. Se on tietysti aina kiista alasta, että miten paljosta häntä voi yksinään kiittää, mutta on silleen kiistatonta, että on onnistunut luomaan tällaisia elämään suurempia tähtiä ja soupainista kansainvälisen ilmiön, että esimerkiksi Resolmania, joka yleensä tuossa huhtikuun alkupuolella järjestetään, niin se on niin massiivinen tapahtuma nykyään, että se on kaksi päivää ja oikeastaan koko viikon kestävä festivaali ja Yhdysvalloissa nämä kaupungit niin suorastaan kilpailee siitä, että kukaan, mikä kaupunki saa sen järjestää, koska tota massiivinen tapahtuma, joka kerää, kerää tota Jenkkifutistadio niin helposti täyteen 60 000 katsojaa ja enemmänkin taitaa olla yleisöennätys 103 000 katsojaa Mainiassa. Niin kyllä tuo on aika merkittävä saavutus sinällä ja sinnehän on, on siis ihan matkustetaan ympäri maailmaa katsomaan tätä spektakkelia, että Kyllähän se omalla tavallaan on ainutlaatuinen saavutus. Mutta varmasti nyt jo jollakin tapaa sitten muuttuu terveempään suuntaan tämä johtamiskulttuuri, että jos on Tähän asti ollut vähän niin kuin Vince McMahonin oikkujen armoilla, että jos hän nyt sattuu, sattuu vaikka... Tai, tai, no, muotoillaan nyt niin, että jos on joku pienikin juttu, joka ei vinselle kelpaa, niin sitten se sun uraa siellä niin on hyvin vaikea niin tota, varmasti si siinä määrin niin saattaa olla reilumpi työpaikka poiskuvitella. Vaikka tietysti tämmöinen showbine, niin, show niin ei se mikään normaali työpaikka ole. Mutta. Nyt sitten hänen tyttärensä Stephanie ja hänen tota, miehensä, Uh, Triple H eli Paul Levesque niin, tota, ovat ottaneet ohjat ja seuraavan ehkä puolen vuoden tai vuoden perspektiivillä sitten vähän nähdään, että millä tapaa asiat lähtee muuttumaan. Toivottavasti parempaan suuntaan. Mutta se on kyllä merkittävä juttu tämä Vinsen eläköityminen. Ja jotkut tietysti vielä epäilevät hieman sitä, että maltaako Vinse siltikään pysyä erossa, mutta kaikki merkit nyt viittaa siihen, että tämä olisi ihan aito, aito asia ja kun tämä seksiskandaali siellä taustalla vielä paisuu ja Tälleen, niin aika vaikea nähdä, että hän niin enää, enää sitten pallankahvassa voisi pysyä. Kuitenkin jo taitaa tulla 74 vuotta täyteen tässä ihan lähiviikkoina. Ja kyllähän sen niin hänen ulko ulkoisesta olemuksesta, hapituksesta, olen pikkuhiljaa huomannut, että ikään vuosia on kertynyt. Mutta semmonen merkittävä tapaus nytten ja katsotaan sitten seuraava vuosi näyttää mihin suuntaan mennään. Eipä muuta tällä viik tälle viikolle, niin kiitokset katsomisesta. Moikka!